E aí, fala aí Salve, goleiro, tá virando Ano, ano Ano, ano Ele

هيتما هيتما هيتما وين هيتما ماشينه

Allez, on

لا لا تايدك مش ويصف هذا باقي يعدر عدر كيف

انا ما عدل يعدل خيّك ايدي مرح الله ما يقدر وهي شوي أنا يقدر عدل صنم ولا لا شوي جيد حتى خيّك والله خيّك والله هاي جيد

زين حتى <تصفيق>

What the